بہادر شاہ ظفر تک بھی جو انگریزوں کی پانچ سو پینشن لیتے ہوئے رنگون میں شہید ہو گیا ہاں پوری سلطنت چھین اگریزوں نے اے جڑے بدلو انصاف دیا انگریزوں کے دی انصاف دیا کرنے ہو تو تھی بہادر شاہ ظفر پانچ 500 روپئے پینشن دے, دے سن انگریز پوری سلطنت چھین کے بہادر شاہ ظفر دی نووی بھی سی تو انہوں نے لکھیا میرے کو کتاب موجود ہے کہ بہادر شاہ ظفر کو قلم کوئی نہیں آتا ناخنا دیوار اتنے شعر لکھتے رہتے کتنا نصیب ہے ظفر ہے جی کہ دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں ہاں ہاں بہادر شاہ ظفر صاحب آپ بڑے بڑے جدوں وہ رجب علی شیعہ سی انہیں بہادر شاہ ظفر تھی دم دما توپ کھڑی نا بارے دے عجائب گھر گردے بار اے دم دما تو توپ آخری بہادر شاہ ظفر نے لال قلعے اتنے چڑھ کے وہ شیعہ رجب علی شیعہ سی تو انہیں انگریزا نال مل گیا تے بہادر شاہ ظفر کے جڑا بارود سی ہو دے سے وہوں ملا دیتے بہادر شاہ ظفر خود تو دے اتنے کھڑا ہو کے گوڑا جدو پوایا دم دما دے یہ جناب جدوں نے رائے تو ٹھوس ہو گیا گوڑا ظاہر باد سرسوں جے ملی ہوئی اس موقع اتنے بہادر شاہ ظفر قادری فقیر سی ہاں کادریوں کا مجاز سی ہاں جی بہت بھی کردہ سی اے برے صغیر دی سلطنت سنیوں کو گئی ہاں آن جی انگریزوں سنیا کو چھینی ربیک برداشت نہیں ہو رہا بھائی وہ بہادر شاہ زفر تو ستر سال ہیں جی اٹھارہ سو ستاون تو لے کے ماں پانسیاں لائیاں کالے پانی بھیجا علامہ فضلہ دے, دے مدرسے اجاڑے انہ دیا خان خاواں اجاڑیاں لما پھانسی دے دیتے یہاں پھر سدیاں بعد دمخم دم ہے بہادر ہاں ہے ان شاء اللہ ربیک کے بہادر ہاں بہادر شاہ ظفر اتنے تاریخی پھر شیر کیا ہے دم دما تو ٹوس ہوا نہ گولہ تو پھر بہادر شاہ ظفر کیا دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی اے زفر اب بس ہو چکی تلوار ہندوستان پھر بہادر شاہ ظفر کے گرفتار تو پتا ہے بہادر شاہ ظفر نٹا تارے سنتے نالے گاڑا کٹتے سن بہادر شاہ زفر انہوں نے کہا بڑے ادب نہ لے جاؤں گے اجے صرف نکلے سی ہمائیوں کے مقبرے تو باہر بہادر شاہ زفر انگریز میں کر تو اے مت سمجھنا کہ انگریز اقبال جلیا تین فرنگی کو خیر تھی امید کہی شاہی جد پرندہ آ جائے نا پھر چوں چڑکنا کد بھی شاہین اک چاسو نہیں آئے ہاں بہادر شاہ زفر دے سر کٹ کے انہوں نے ناشتے چ پیش کیتے سن ہاں یہ مت سمجھنا ہے کہ پاکستان اللہ دی نعمت ہے انہیں گنڈیا کو جان چھڑاؤ دن رات ہے تو بس جی کوئی نہیں چاہیے محمد عربی کا دین بس کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں رسول اللہ کی غلامی چاہیے ہاں رسول اللہ کا دین چاہیے سر. صدیق اکبر کے دور کی جھلک چاہیے سر. وہ واپس سر. تو نہیں نہ سکتا حضرت عمر کے دور کا عدل کی ایک جھلک چاہیے سر. عثمان غنی کی حیا کی ایک جھلک چاہیے حیدر کرار کی اس فخر کا کہ اپنے دور خلافت میں خشک ٹکڑے کھا رہے تھے مولا کائنات مسجد بہ کے علی مرتضی ایک بندہ آیا انہیں کہا میں علی لوں میرے جی علی ہوں جی ہو بادشاہ میں تو ساڑی روحانی اتھے اقبال کلندر لاہوری بولیا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال ہے فکر ہونا کر کہ جہاں میں نانے شہر پر ہے مدار شاہر شاہ سوری دی کوئی جھلک والا بندہ لیا یا اللہ کوئی اورنگزیب عالمگیر دی جھلک والا لیا کوئی التمشتی کی جھلک والا لیا کوئی علاؤدین خلجی دی اے دعا منگیا کر بس کرو بڑے ہو گئے ہاں بڑے ساری زندگی تصیں پیسے لے کے لوگوں ووٹ دیتے برادریاں واسطے دیتے ہوں ووٹ تھی کہ بس حضور دین لیا پاکستان کا مطلب کیا لا لا لا لا لا لا. نہیں مسجد مسجد بھی اڈے کہ بھا جی حضور دے غلام اللہ اتنی ڈاڑی ضرب لائی <سؤال> پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا آئی آئی کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا اور پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا